5 березня почався обстріл Гуляйполя з нашої вулиці. На вулиці лягло дуже багато снарядів. Біля двору розірвалася міна, яка розбила вікна, двері, побила наш двір, хату, гараж. Плануємо, поки жити не в Гуляйполі. Поки тут цей кошмар буде продовжуватися. З 5 березня кожен день, кожен день, не було такого дня, щоб тут не обстрілювали, щоб не лунали вибухи, залпи. Ну, це дуже страшно. Просто людська психіка, не кожен може це витримати. Дуже багато пошкоджено будівель, дуже багато людських судів пошкоджено. Вже. Це тільки в нашому маленькому гуляй-полі. години дня вчора почалося. І почалося з вулиці Карла Маркса, там лягло декілька, а потім сюди перенеслось. За цими двома домами, з городу спочатку лягло, спалило сіно нам. Ми думали згорить уся вулиця. Нема ж нікого, води ж нема, світла нема. Нема чим тушити. Кидали землею, чорні, як чорти були вчора. Посходилося, то три чоловіка залишилось тут на вулиці, ото то кидали разом. Дивись, вікна повністю вибило все. Ну, де були слабенькі вікна, а такі, ну, старенькі, з дерева, вони сам, в самі перші дні випали. Добре видно все. Я ж кажу, в газончик прилетіло склад, розвалило, сіно згоріло в нього все, прес-підборщик згорів, ну, з трактора висипалося все на світі, там рядом ще один газон, він притіг, хотів його відремонтувати, але вже його посікло так, що ну, решето. Артой а, а, а дуэлі, да. они, они и Долбя. Атерлійськие дуэлли, да. В основном 40. по гражданским. Если наши бьют точно по ним, то те бьют по граждански. Вот, да, в по принципе, по поселение Рабовитер. мирное, у нас здесь очень маленькое количество, именно поселение. И они бьют по поселению по мирным жителям. все работал вітер, и они под витр гради запускали. А это и так очень неточная оружие. Под витр, воно взагалі разлетелось по всьому селі, Потому что прилетели до нас в город. А наші не відповідали, тому що вітери могло теж знести колись. Тому вони дочекалися, вчора вітру не було, і у відповідь вже повними пакетами в них розрядилися, і вони вже після цього трошки замовкли з того боку. Трошки ми їх причесали. Наверно, ну, вже ну, довге, время вони з нами всі кормимо їх. Я не знаю, там ухаживаем за ними, они ночуют с нами. Они у нас как постовые все. При ракетах или при обстреле они постоянно нас прикрывают, то есть бегут вместе с нами. Такса вот но она еще испуганная. Она кормим ее постоянно. но она хозяйская, хозяева, наверное, бросили или непонятно. Но она прибилась к нам. У нас около пяти собак, там четверо котов, голубятни еще есть. Кормим всех. Ну, і всі ждемо перемогу, тільки перемогу.